السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد لشقه متفرعه من شهاب على ميدان راكي شقه مساحه 180 متر دور تاسع واثنين اسانسير التفاصيل والسعر كامله هتلاقوها اسفل الفيديو اول ما بنخش من باب الشقه شقه مزيتها ان هي لسه تشطيب جديد بنلاقي هنا حمام الضيوف وبعد كده بنطلع على الريسبشن الارضيه معموله بورسلين التوضيب لسه ما اول سكن لهواة البانوراما والتميز توضيب الراكي طراز على الميدان ميزه الفيو مفتوح دي من ساحة عندنا سقف معمول جبس بورد زبطات واضاءات تصميم تحفه بصراحه بعد كده بنخش لطرقة التوزيع ميزه ان الشقه كلها على الميدان ما عدا اوضه عندنا المطبخ هنا راكب المنتال التوضيب بتاعها لسه جديد وعندنا هنا الحمام اللي بيخدم الضيوف وفي مكان الحمام قصدي اللي بيخدم الغرفتين وفي مكان الشاور بعد كده بنخش على اول غرفه طبعا مساحه الغرفه بسم الله ما شاء الله حلوه بعد كده بنخش على الغرفه الثانيه على الشارع برضك الاثنين ميزتهم ان هم على الشارع فاللي قاعد في الغرف مش ممروحة ونورة بخلاف طبعا التوضيب يعني بسم الله ما شاء الله مش محتاجة اي حاجة بعد كده بنخش على الغرفة الثالثة وفيها حمام ماستر وبردك الشاور طبعا الاسقف زي ما احنا ملاحظين ان هي بالكامل معموله جبسون بورد زبطات توضيب بيبان حتى التشطيب بتاعها نظيف جدا الماتيريال اللي معموله لا شغل بصراحه عالي جدا دي الاسقف اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس تقدر ان هي تستفيد بكل اللي احنا بنعرضه. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم وانتظروا مننا كل جديد في عالم العقارات والجولات وبنعتذر لكم الفتره اللي فاتت لو كنا غبنا عنكم بس ان شاء الله الفتره دي متواجدين معاكم بقوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.